برکت کا باعث ہے اور اللہ اور اور ہی لائق ہے, اگر ذکر نصیرت ہے. برعار اور برعار ہے. یعنی پڑھی جانے والی کتاب کو بھی واضح اللہ, رب و سے دعا ہے. اللہ بھی کتاب اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توقع